الحمد رب العالمین العلم والسلام ویلا سید اولمرسلین ویلا علیہ و اسحابی اجمعین یوم الدین الحمد للہ آج دو اپریل دو کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ایٹی ایٹ منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں یہ کافی زیادہ سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم کور کریں گے لیکن پہلے کرنٹ ایشو کے طور پر ہمارے ایک پڑوسی شہر گجرات کے پاس ایک گاؤں ہے مراڑیاں مراڑیاں شریف وہاں کے ایک بزرگ ہیں جی پیر محمد افضل قادری صاحب جن کا دعویٰ ہے کہ تحریک لبیک میں نے بنائی اور بعد میں اس پہ قبضہ ہو گیا ان کا اپنا کردار کیا رہے وہ ہم بچپن سے جانتے ہیں کیونکہ ان کے ایک کزن تھے جو ہمارے محلے میں مسجد ہے نا اس میں وہ آلموسٹ پندرہ بیس سال تک جمعہ پڑھاتے رہے عبداللطیف قادری صاحب فوت ہو چکے ہیں اور ان کے جو بڑے بھائی مفتی اشرف قادری صاحب انہیں مفتی اعظم پاکستان کہتے تھے بریلوی جب تک وہ زندہ تھے یعنی مفتی منیب صاحب سے پہلے یہ ٹائٹل ان کے پاس تھا جن کی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جب وہ پاپا جانی نے امیر شام کے دفاع میں نعرے لگائے تھے نا بے گنا بے خطا معاویہ معاویہ باللہ من ذالک تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے ان کے ہی بڑے بھائی تھے مفتی اشرف قادری صاحب وہ بھی فوت ہو چکے ہیں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپ کا نعرہ ناصبیت کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے خلاف قتال کرتا اور اس میں انہوں نے بائی نیم امیر شام کو منشن کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے تو وہ ویڈیو ان کی کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت امیر معاوضہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا تھا یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ناسبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مستعد تھے ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ, کہ کس کا اشتہاد صحیح تھا اور کس کا بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ یہ نہ ان کی زندگی میں ایک رسالہ نکلتا تھا اہل سنت مہ کے نام سے یہ 2001-2 کی بات ہے اس وقت تو ہم خود کٹر قسم کے بریلوی تھے اور وہ تقریباً پچاس یا سو کے قریب رسالے ہم بھی جیلم شہر میں منگوایا کرتے تھے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے کے لیے اور بڑی تحقیقی گفتگو اس کے اندر ہوتی تھی اپنے مکت ب فکر کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس اعتبار سے ان سے میرا تعارف کافی پرانا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ سے انہیں تمام تنظیموں نے فارغ کر دیا ہے تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا بھائی سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرو انہوں نے اپنی انتظامیہ کو دھمکیاں لگائیں کہ 295 سی کا پرچہ کٹوایا جائے سدھ 295 سی وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلما پڑھایا ہوا ہے جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی آ من مل لوائی محمد قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا ہاں باٮٔیت بستانی نے ہے جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم وم میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اور اس کے دفاع میں فرید الدین اطار تذکرت و میں لکھتے ہیں اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی ہجویری کہتے ہیں کش الماجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے ان کے منہ اللہ بول رہا تھا جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو قیامت کے دن لیوا الحمد شفات کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا جو ہمارے امام سعید الاولی نول آخرین شفیع المزنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے جن کی قبر مدینہ میں ہے تو اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں جاؤ بھائی ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر 295 سی سے ہی کٹواؤ کش المجوب میں بازید بستانی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی بی پہ عاشق ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی بی کی نفرت ڈال دی اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی نا عضو باللہ اس سے انہوں نے شکر ثابت کیا بازید بستانی کا اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد اسلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی بی پہ پڑ گئی تھی تو وہ انہیں پسند آئی انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا یعنی یہ دیکھیں بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں جبھی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں پچھلے بارہ تیرہ سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا میں کورش دیتا ہوں یہ کینسر بنا دیا اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا ہے کہ جی وہ کتابیں ہی چینج ہو گئی ہیں اچھا یہ تو نے دسیا ہے کتابیں چینج ہو گئی ہیں، نے وہ جیل بزرگاں نے وڈے بزرگ جیڑے نے بابا کے بابا جی انجینئر صاحب انہوں نے بتایا تو اٹھ نو سو سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کوڑ لکھے تھے کتاب کے اندر تے سارے بزرگاں دا علم ہے گیا بھی فارغ ہو گیا اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظر کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر دفاع میں شکتی ہاتھ کہہ کے بونگیاں پنجابی کہتے ہیں بونگیاں خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمین غلاموں میں سے ایک ہوں میں سے ایک خاص حالت پھر میں خادم رضوی صاحب علی گل کرا گا نہ جانو جڑا پونکتا جے نبی پونکتا جے تو بابا جی یہ تو پونک کے گئے جے مالک پی گئے جی وڈے تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس منہ سے آگے ہمیں سمجھائیں گے انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹورے ہیں اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد کا دینی دجال کے خلاف بول رہے ہیں بس ان کے اپنے ابو کی خبر دیں چشتی رسول اللہ کی اشر علی رسول اللہ کی نہ ہوتی مر جائے گی ندی منہ چھپاتے پھریں گے تو یہ ختم نبوت نہیں اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں جب تک آپ چشتی رسول لی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے چھٹکارا نہیں ہے اب نیا انہوں نے اعتراض ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ ہمارے جو عالم ہیں جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو آمد اب صاحب ہیں وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں ان سے ثابت کریں ہم نے کہا جناب رکو ذرا صبر کرو دکھا دیتے ہیں تمہارے اعلی حضرت نے فتح رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ سبا سنابل سات چشتیا کے بزرگوں کی کتاب جس طرح وہ ہشت بشت تھی نا آٹھ بزرگوں کے حالات یہ سات بزرگوں کے یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ناود بلّہ خام میں کسی نے دیکھا ہے اس کتاب کے اندر بھی چیشتی رسول اللہ نکلا اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چیشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا تو فارغ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتوا ہو جائے گا یہ کہیں گے کہ نہیں, نہیں نہیں انہوں نے پتا نہیں ہونا تو پھر علم گیا فارغ جی بزرگ دلا دہال جان دے نا اور آپ کو پتا یہ ہی کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے تو مز ابریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے غوث کی حالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول لکھا ہوا ہے اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں حالت یہ کہ یہ بوڑھے ہو جائیں بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے اینک بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی اینک کے بغیر جو پڑھ نہیں سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سے چیلنج دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیل کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کوئی زندہ مردہ بابا منہ پڑھ کے دس دے کہ لکھا کیا ہوا سمجھا تو چڑھ اے دس دے کہ لکھیا کیا ہے اتو دیکھ کے پڑھ دے میں زبر دیرہ بھی پا دیا گا ٹائم قیامت تک جائے دلان کے آل جان نے تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منہ نہ چھیڑو من چھیڑو گے میں تو اڑے انڈلس پکڑاں گا منڈو پڑاں گا گاؤں میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ کے نہ میں چلتی پھرتی تین سو دو جائے میں ٹھوک دیاں گا یمن جی, جی جس نے بھی میرے اتنے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں مجھے بتائیں اس نے آٹھ یا دس بندے ٹوٹل جو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں مسجد میں کھڑے کر کے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ذلیل حرکت نہیں کی ہے جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نا پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں تین دفعہ تو یہ مرڈر اٹمپٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں یہاں آ کے معافیا مانگتے ہیں اسی ٹائم سارا رسول فارغ ہو جاتا جی ہاں جی اور میں تمہیں دساں یہاں کے جتنے وڈے جے نا ہوں تک سارا نے رحم دی دپیل کی ہوئی جے ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر کے رحم دی اپیل کیتی سی جناب جے بڑا چنگا کام کیتا کیا رحم کیوں منگتے ہو پھر پہلے لکھ دیو جناب اسی پھندے چم لوگے بعد رحم دیا پیلا کر دو ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکوسلا جھوٹ ایلوژن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہونا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو ایک دوسرے کے پیچھے نمازے نہیں پڑھتے ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو ہم تمہیں چندے بھی دیں نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائے پھر بھی ہم سے تکلیف ہے جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کے ایک امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یعنی بریلوی کہتے ہیں وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے اور جہاں امام جی انہوں نے فتوی دیتے نے بریلے پیچھے نماز نہیں آتی دو ایک کو اور الحمد میری نفرت میں اکٹھے ہیں اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے جی وہ غلامت کا دینی بھی یہی کچھ کہہ سی نا سرکار غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو حسام الحرمین میں آمز بریلوی نے چار علماء دیوبند اور پانچیں غلام قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی وہ چار علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری جنسیاں کہتی ہیں سب سے پور امن جماعت ہے ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ہی مان لائے جے جی دے لکھے ہے کہ سارے فارغ جی وابیا چوتھا فرقہ شیتانیہ یہ شیطان لین ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح روافظ شیتان اطاق کے پیروکار ہیں پھر اس کے جواب میں جب المحنت اڈ المفنت لکھی نا علماء دیوبند نے انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے انہیں کتاب دا نام رکھیا کہ المحنت ہند کی تلوار اڈ ایک پاگل سٹیا ہوئے بابے کے اوپر بابا کی نو کیا احمد نو اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر تو کو چودہویں صدی دے مولویا نو انہوں نے نبیا دی جگہ رکھا جائے اور رضی اللہ عنہم اور محالوین کو شیاطین ظاہرہ کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے تکفیر کر دی اور اسی المحنت میں آگے جا کے انہوں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے واب فرق کرتا انہوں نے اہل حدیث کام ختم پھر جو اعلی حضرت نے ماشاءاللہ اللہ و تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر احکام شریعت میں آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وابی ہے دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی سارے نٹھا لکھا ان کی قربانی جو یہ زبیہ کرتے ہیں وہ حلال ہے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا کہا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ مردار رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل نا باللہ البتہ و نصارہ کا ذبیہ حلال ہے یعنی اعلی حضرت وہابیوں کو دیوبندیوں کو اہلس کو شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہودونسارہ سے بدتر سمجھتے تھے پھر ملفوظات اعلی حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی اور وہ ساری انہوں نے خود پڑی ہوئی ہے اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے آل حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک روبائی لکھی ہے وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور وابی اعلی حضرت کہتے ہیں دیوباند اور عدیث کو تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد, مسجد مسلے گھر کے ہے سدھا کافر لفظ اے کافر لفظ دکھاؤ یہ لے جی پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے وہ کہ اپنی نہیں دی آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کے اذان کا جواب دے سکتے ہیں انہوں نے کہا ازان بھی ان کی نماز کی طرف باتیں لی ہے ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عزب اجل اور نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں باقی کچھ بھی نہیں اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر میں پہلے کہ میرے اللہ آئی میں اللہ کے ہاتھ چپا چڑھنی ہے نا تاری عزت یہ پھرا جناب انہوں نے نکالا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھرایا ہے انہوں نے کلرڈ کاپی اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں آپ کو پتا ہے دو سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتوا نکالا تھا اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سینکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ تو پیڑ تو ہے ان کو اور انہوں نے وہ اعتراضات میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے میں ایک ایک ریفرنس لگا کے جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے وہی باتیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقرب صلاح نماز کے قریب مت جاؤ سورہ امن کے اندر آپ قرآن کہ آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ قرآن کی آیت ہے کیوں قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لکما ڈالو یہ پوری آیت پڑھو پوری آیت ہے لا تقرب الصلاح وانتم انگ تم سکارا نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی جی اگرچہ جی یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو جی اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے اِنَّ ہوا ابن مریم بے شک اللہ ہی عیساب نے مریم ہے اور عیسی ابن مریم ہی اللہ ہے لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی ایت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے کے کہہ کر لکھا ہوا ہے لیکن میں اس کو اپنی ایت بھی مانتا میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو میں نے تو کہا تھا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسی ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے بات سمجھ اگئی میرا پانچ سیکنڈ کا کلپ دس سیکنڈ کا کلپ بیس سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں جس طرح کے قرآن کی آیات قرآن کی آیات نہیں اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لکما اس کے منہ میں ڈالا ہے کبھی آپ میں آیا اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے اپنی جیب سے لگا رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹھئے بنائے ہوئے ہیں وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے میں اور یہ ان کی علم شکست ہے لوگ کہتے علی بھائی کلپ پہنچ گیا میں اسے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو اور ٹائم کیا مت آ آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ اور مولویوں کو نہیں آتا خوف ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے مولوی کا خوف اترا ہے اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہے میرے حوصلے پس کریں گے نہیں میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں میں پھر بولوں گا اس کے اوپر تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی دیکھو میں نے اسٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے میں بابے نیچے جی چھڑنے ہاں ایسے نیچے جی رکھنا ہینڈلز رو پکڑا گا جن کی جائز شیطانی نہیں کہتا ہے روحانی اولاد ہو تم لوگ بڑے کلپس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور ظالموں تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے لیکن پھیکیں کہاں دیوبند شریف بریلی شریف اجمیر شریف بغداد شریف لیکن ان آ گیا جیلم شریف آہ. سرکار پہلے تو میں کہتا تھا نا انجینئر اور صرف جیلم کہہ دیا کرو ہاں بس اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جیلمی نہیں لکھا ہاں یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا ہے نا وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے صورت الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو اس لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے سب سے پہلے تو اللہ کے بحبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا ابو موسا اشعری اشعری قبیلے کی نسبت ہے ابو ذرفاری غفاری قبیلے کی نسبت ہے اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق اس کو میں درست نہیں سمجھتا حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیہ ہو گیا جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی مرزا جیلمی اولیا جو ان کے اولیاء ان کے فرقے کے اولیاء ظاہر ہے کہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرق اور دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول صحابہ کرام سے لے کر اللہ اور رسول پر حملہ آور ہے اللہ رسول پہ حملہ آور ہے حملہ آور تم لوگ ہوئے ہوئے جو چندے کھا رہے ہو نام بیچ بیچ کے کھا رہے ہو قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں انجینئر محمود مرزا سکونت جیلم اور آگے وہ پورا ایڈریس لکھ کے وہ کہتے ہیں اس کے گستاخانہ بیان نیٹ پر موجود ہیں اچھا جی آگے انہوں نے جہنم کے سات دروازوں کی نسبت سے سات جھوٹے الزامات لگائے ہیں اور میں انشاءاللہ شاء اللہ کعبہ کے سات چکروں کی نسبت سے انہوں نے چکر دیاں گا جنمی والا کام ہے نا جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے اور ایک مسلمان کو ون ریبل کرنا خود ان کی فکر کی کتابوں میں لکھا ہوا ان کے بڑے مفتی کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں سو میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہو نا اور ایک مطلب اسلام کا نکلتا ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس ایک کا خیال رکھتے ہوئے بندوب چکی اپنی خود ہی فتوا خود ہی مفتی خود ہی جناب امر خود ہی جاج اور غازی, ایسے نہیں ہے Alors تم کہاں سے آگے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے یہ مذاق ہے کیا خبردار خبردار آگاہ رہو جس طرح رسالت سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کی سے ایمان والی آ جائے مومن کنسڈر کیا جاتا ہے سو وجوہات کسی بندے کی تابیل میں ایک وجہ ایمان والی آ جائے مومن کنسڈر کیا جاتا ہے آپ کہاں ہیں آپ کو کت کیا پتا ہم اب آپ کو کیا چیز تو منتخب ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی ہے بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بات سو بھی اسلام کے مطابق ہونا آپ نے پھر بھی فتوا کو کا لگانا ہے یہ ان کی فک کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہماری باری آئی ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنی طرف سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو یہ ساتھ جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں میں مختصر اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں ویسے تو کافی دفعہ کی ہوئی ہے لیکن ان کو بھی رام نہیں نہ آتا ہاں تینوں تو لگی رہتی ہے تو میرا کام یہ ہے کہ میں کھرک اتاروں اور فائدہ ہوتا ہے دیکھیں الحمد ایک مہینے میں ہمارے تیس سے چالیس ہزار سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں اس ریشو سے ذرا کیلکولیٹ کریں تو اگر میں نے دو سال پہلے کوئی جواب ریکارڈ کرایا نا تو اس جواب کے بعد بھی تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں تو ان کے لیے تو یہ پہلی دفعہ بیان ہو رہا نا. اگرچہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن ضروری تو نہیں انہوں نے دیکھی ہو اچھا جی یہ جو سات اعتراضات ہے نا یہ میں کور کرتا ہوں ان کے بعد انہوں نے جو اینڈ پہ کنکلوڈ کیا نا لکھتے ہیں یہ گستاخیاں قرآن دیس کے سری منافی ہیں نیز یا قرآن ادیس دے کے قرآن ادیس نہ لینا دینا ہے لکھو کہ بابوں کی کتابوں کے منافی ہیں چیشتی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا قرآن ودیس نال نیز ان بیانات کی وجہ سے مسلمانوں میں نہایت اشتحال پیدا ہو چکا ہے اللہ دوں بند ہو تو بابیا نے جڑے کام پائے ہیں انہوں کی وجہ سڈے لاکھوں اسٹوڈنٹس میں اشتحال پیدا ہوا ہے لیکن انہوں نے تو جا کے کوئی کسی مسجد میں کسی مولوی کوئی پٹائی نہیں کی ہے جا کے نہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیا اور میرا تو اشتہار ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا ہاں لہٰذا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس گستاخ رسول اور کھلے اسلام کے دشمن اسلام نہیں سرکار تڈے فرقے نہ دشمن اسلام نہ تو آڈے نال کے لینا دینا ہاں تھی تو باقی سارے فرقے کو کافر سمجھ دو اسلام کہیں لکھا رہا ہے کسی مسجد میں یہ اسلام کی مسجد ہے جو اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں اسلام کا نام نہ یوز کریں مسلمان نہ کہیں اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی آل دیشیا کی تفریق میں بانٹے ہوئے ان کو زیب دیتا اسلام کا نام لے اسلام دشمن شخص کو بلا تاخیر گرفتار کر کے سزائے موت دلوائی جائے موت میں تو اڑے پچھلے انگلیاں نے دے دیتی ہے علمی طورتیں ہاں میں نے اپنی تب ہی موت مار جانا ہے انشاءاللہ تعالی شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھے وہ تو مقرر کے اوپر آنے ہی آنے, ہی آنے تو اڑے جو کام پینا سی ہو پہ گیا جائے ہاں نیزی اس وسادی کے پاکستان سے فرار ہونے پر فوری پبندی لگائی جائے سرکار میں تو فرار نہیں ہو میں تو فرار کراتا ہے میں فرار ہونا نا جے اچھا یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا ترغیف دلاتے نے ایتھو نکلے نا میں جی نے نکلنا ہاں نا داننا میں کیوں نکلنا ہے نکلتے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے چندے بٹورنے ہوتے ہیں محفل نات کے ذریعے یا قوالیاں گا کے یا ارس کروا کے پیروں سارے پیر ان کو بلاتے ہیں ان کو مولویوں کو اچھا اس کے بعد انہوں نے لکھا علماء اور مشائق اور دینی حلقوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں پورے پمفلٹ پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء سے درخواست ہے کہ اس کے فتنے کا علمی رد کریں قرآن و کی روشنی میں اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کہ ساڑھے پلے شاہی کوئی نہیں ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں شا ہی کوئی نہیں اور اینڈ نے اپنے رابطہ نمبر دیے میں اور اس بندے کی یہ حالت ہے آپ کو پتا ہے یہ رضوی صاحب کے ساتھ تھا شروع میں اور تھوڑا سا دباؤ آیا تو اس نے لکھ کے معافی مانگی تھی اے لکھ رہے نا اداروں سے درخواست ہے انہیں اپنی ارجیاں پائیاں اور چار دن پہلے یہ کہہ رہا سی کہ آرمی چیف نو زیر زہر دے دو تو پرائمنسٹ نو بھی زہر دے, دے, دے خان نو زہر دے, دے, دے چند دن بعد انہیں خود زہر پی لیا او پڑھ کے اور اسی لیے خادم رضوی صاحب نے اسے کک آؤٹ کر دیا تھا اپنی زندگی کے اندر ہاں اور اب اس بندے کی عزت یہ ہے کہ اسے کوئی بندہ گھاس نہیں ڈالتا تو اس نے کہا میں انٹری مار لوا چلو اتھوں میری کوئی گا دال گل جائے اللہ تو بند ہو تو وڑیاں کی دال نہیں گلی تو تو شاہی کوئی نہ ہو اور یہ ان کی چیپ حرکتیں ہیں نام لکھا ہے جی پیر محمد افضل قادری بانی تحریک لبائی کا یا رسول اللہ ان وڑن بھی نہیں دیں دفتری جی سجادہ نشین نیک باد مراڑیاں شریف گجرات اب یہ جو انہوں نے سات جہنم کے دروازوں کی نسبت سے جھوٹے زمات لگائے ہیں اور ان کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں انہوں نے ساتھ لکھ دیا یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. مجھے خوشی ہے کہ اس پمفلٹ پہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے کہ میری آدھی عبارت لکھ کے نا اس کے اوپر جو فتوا بنتا ہے نا کون سی انہیں چی ہے وہ بتائی ہے ورنہ پہلے مجھے بتانی پڑتی تھی کہ ہے انہوں, تھی انہوں نے بھی چوپیڑا خود لکھ دیتی نمبر ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا یہود نے کہا جدو یہودیاں نے کہا تھا پھر میرے خاتے کیوں پا تھا کتنے جائے ہیں یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہوا لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بکول ان کے تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا دیکھو یہودی جنٹ یہودیاں دفاع کر رہے تھے یہودی ایجنٹو یہودیوں نے جتنے ہمارے نبی کو تکلیف دی ہیں سارے منافقین یہودی تو تھے ایجنٹیاں کر دے اندی یہ انتہائی گستاحانہ لفظ چھوکرا ملزم مذکور کا اپنا گستہانہ لفظ ہے اس کھلی گستاخی پر نائنٹی سی کا اطلاق ہوتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل ضمانت ہے کے دفاع کرنے والے مولویوں تمہیں پتا ہے کہ نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ کیا کچھ کہا ہے میں نے جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لینگویسٹک میں بولا تھا قرآن میں سورہ المنافقن جو منافقین سے متعلق ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابئی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان ضلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے باللہ. یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نقل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین بے خبر ہیں اس بات سے اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے زید ابن ارکم نے یہ بات سن لی تھی انہوں نے نبی السلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن ابئی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی حالانکہ کی ہوئی تھی تو نبی السلام نے وہ جھوٹی قسم کو ایکسیپٹ کر لیا آپ کی شفقت تھی لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی اور اتنا اللہ نے نقل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے زلیلوں کو نکال دیں گے اسے کہا جاتا ہے نقل کفر کفرنا باشد یعنی کفر کی نقل اتارنا کفر نہیں ہوتا یہ بکواس اس نے کی وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابل انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا حضور نے بلایا نہیں nah جی جھوٹ پتروں میں نے ایک نیا یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا یہ چھوکرا کیا ہے یہ اور آپ اس کی بات مان رہے میرے معاملے میں خاموش رہے حضور پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا ne, کہا انہوں نے یہ حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا پھر یہ آیات اتر گئی جس نے شوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ دودھ دو نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا پھر یہ آیا تھا اتر گئی جس نے شوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ دودھ دو نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے نعوذ باللہ یہ شاعر ہے یہ دیوانہ ہے اسے پریشان خواب آتے ہیں اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے اوپر تومد لگا دی یہ سارے الزامات سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی اسلام کی توہین کر رہا ہوں شرم نہیں آتی چیشتی رس اللہ پارٹی بڑے تبدیج ہے کہ سارا نائ کیوں رکھیا ہے ہاں نوے لاکھ بھول جائے گا تو نوے لاکھ دفعہ ان شاء اللہ چیشتی رسول میں بھی کہہ بیٹھا کیونکہ میرے ویڈیوز تے پتہ لکھیں جانیاں نے ہاں نوے لاکھ تو زیادہ دفعہ میں کہہ چکے ہوں پارٹی چیشتی رسول اللہ پارٹی اچھا کہتے ہیں یہ چھوکرا لفظ بول دیا چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن میں لفظ موجود ہے جب سورت الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑا اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھا اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک سارے بزرگوں کام پایا کیا ایک چھوکرا ہے جس کا نام है ہے اے اس کی شرارت لگتی ہے پھر سورت البکرا میں سورت النام میں اللہ تعالی نے نبی الاسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی الاسلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑیوں والے انہی مولویوں کی طرح وہ نبی الاسلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے ہمارے بچوں کی مانیہ تھا اس میں میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا یہ یہ یہودی کہتے تھے اب یہ پوری بات تھی جوستہ اردو میں جو محاورت الفظ استعمال ہوتا ہے پھر آپ کو پتا جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہاں بھی گلے پھاڑنے والے وہ ہر جمعے میں نہ یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا مواز اللہ اچھا انہوں نے یہ بھی نہیں پتا اے مواز اللہ نہیں ہونا مواز اللہ ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ بد جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرداس سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ اونٹ ہی کر لیج پیش ہاں وہ جو سابا کا نام ہے نا معاذ ابن جبل اس میں پیش آتی ہے لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے یہ منو کہ عربی نہیں آتی تہن میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں وابیو دیوبندیو دیوبندی تو مفتی تکی اسمانی کو لوں بریلویو مفتی منیب رومان سے تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو اس کی کراد کرواؤ اگلا سورج تو نہیں ہوگا میں اس کی پروناؤشن عربی سٹائل میں کروں گا پھر پبلک فیصلہ کرے گی اور ہے پڑھ دے جے ہاں کوال ویسے خواب ہوا اور دیکھ لیں ٹائم کیا مت تک ہے لے کے آؤ اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے اور رات کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا سلح حسن پہ میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے چیخا کٹائیاں نا انہوں نے ہمیں ان شاء اللہ ویڈیو آڑا لی ہے تو اس سے نا سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہے ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو بھابھیوں کو اہل ادیسوں کو اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچوں سکھا رہے ہیں تو پتہ خلیل رحمان جاوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر تو اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا ہائے ہائے ایک لاکھ انہوں نے چھوکرا کیا دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے داریاں دھوپ میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتا نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین اس کے اوپر کسی نے 295 کٹوائی نہ اپنے گلا پھاڑ دا جائے جس رو میں چیلنج کیتا ہے تو کدے بھی مبال علی حدیث مسلم شریف دی بیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب شتم کروایا یہ کہنا سب و شتم وہ تنقید ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا نہیں سرکار مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے سکس ڈبل ٹو نائن وہ کہتے تھے لعن اللہ اللہ ابت ابو تراب پر لانت ناؤدب باللہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے اہل بیت کے اوپر لانتیں اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لانت اور ان لانتوں کا حشر انہی لانتوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل الب کے ساتھ ظلم کیا جسے فٹ اسے گفٹ تو اس کے اوپر کسی نے ٹو نائنٹی فائیو سی نہیں کٹوائی بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اس سے ایف آئی آر بڑھ دیا جے وق وق یہ ہوتی ہے اللہ کی ہے تائید ایک کہ دس لاکھ دیاں گے سامنے باد میں وی لاکھ دیاں گا اللہ دا اپنے وڈا لیاؤ میرے سامنے مجھے بتائیں میرا کوئی سٹوڈنٹ جا کے مزار قائد پہ کھڑا ہو کے کہ باہر نکل میں آ گیا ہوں یہ نکالیں گے وہ لگوائیں گے اس کو چھوٹے چھوٹے چوہے نکل کے منو کہ انجینئر گال کر تو گال کرنے لی کرو لیاؤ وڈا اپنا ہمارے سابق اکرام پہ جب برا وقت آیا نا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا تھا حنین کے موقع پر ایک تک جملہ نکل گیا تھا کہ بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آج تو ہم جیت جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تم نے یہ بولا کیوں تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی وجہ سے مدد ہوئی صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے نبی اسلام اکیلے آگے بڑھے میں نبی اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں میں عبد المتلب کا بیٹا ہوں اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی یوں پھینکی کافروں کی طرف جتنے سامنے تھے سب اندھے ہو گئے یہ مورجا ظاہر ہوا تو جب چھوٹوں پہ برا وقت آئے تو بڑے میدان میں اترتے ہیں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نکلو نا تھی بھی دجال جال تا فتنہ ہے انجینئر نکلے مفتی منیب رحمان کے کہ میں ہوں بریلوی مفتیوں کا امام مفتی منیب الرحمان ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلوی تھاکو انجینئر بات کر میرے ساتھ یقین کریں مفتی صاحب تشریف لائیں میں انہیں یہاں بٹھاؤں قدموں میں بیٹھوں ان کے نکلے دیوبندی تک کی عثمانی صاحب کہ میں ہوں دیوبندیوں کا امام اس میں کوئی شک نہیں نکل انجینئر مجھ سے بات کر ادھر نہیں تشریف لا سکتے آن لائن بات کر لیں ساجد میر سب بات کر لیں اور یہ ان کی خواہش پہ میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بات کرنے کی یہ کہ سامنے نہیں پہنتا اب تک وہ ہے کہ گڑی شاہو دی ٹیم کا مقابلہ سٹیلی دی کرکٹ ٹیم ن ہو جی پیچھے دس بندے نماز پڑھ پڑھتے ان کہ میرے انجینئر کا مناظرہ کرا دو اور نسو ادھر اوقات ویکو اپنی جڑا بندہ اٹھتا میرے تے وہ او کوئی اور کام نہیں یار جاؤ چندے لبیٹو تے چندے بھی نہیں جی میں بند کیتے میں نہ چندہ لیتا ہوں اپنی جیب سے کھلاتا ہوں ٹھیک ہے کوئی مسجد لادہ نہیں بنائی تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں کوئی مسجد نہیں جس میں میں نماز پڑھوں اور میں وہاں پیسے دے کے نہ نکلوں چاہے میں نے وہاں پانی سے وزو کیا یا نہیں کیا میں کہتا ہوں بجلی تو میں نے استعمال کی نا تھوڑی دیر کے لیے اور منو کہ لادہ فرقہ بنا لیا جہی چوری خود کی ہے وہ سمجھتے ہیں دوسرا بھی این کرتا ہے نکالو ان کو ہا لگواؤ اور یہ بھی ان کی خواہش پہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے اور اگر ان بڑوں نے کام نہیں آنا تمہارے اور یہ اس قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ ویڈیو بنا دیں جیسے لکھ کے دین کہ ویڈیو بنا دیا نہ سرکار من گل یاد دی میں کیتی ہے آٹھ سے تقریباً دس مہینے پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں وہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وڈے ریٹائر ہونے والے نے چھوٹا لیا چاہتے نا لے لیکن ویڈیو میں کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو وڈو فوٹو شاپ میں بھی بن جاتی ہے مکر جاتے ہیں لوگ ٹویٹ کر کے مکر جاتے ہیں ویڈیو بناؤ نا میں اپنے چینل کو چڑھاوا کہ لو جی ان کی منجی ٹوکن لگی جائے ویڈیو بنا کے دیں کہ یہ چھوٹو میرا مفتی منیر صاحب بنائے ساجد میر صاحب بنائے اس چھوٹو کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار پورے فرقے کی ہار ڈائیکٹ فائنل میچ کھیڑو اور ٹائم کیا تک جائے کوئی تیار نہیں ہوگا اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے نہیں سامنے نہیں پہنتا سامنے نہیں پہنتا اچھا میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کو قرآن کے والے یاد آ جائیں گے میری برکس ہے جو ابھی نہیں آ رہے ویڈیو بڑھاؤ انشاءاللہ تیار ہے اور یاد رکھیے گا یہاں جو بندہ آئے گا نا وہ خالی اپنے فرقے کی منجی نہیں ٹکوائے گا سارے منجی ٹکوائے گا ہاں اگر کوئی میرے پاس وابی آئے گا نا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا نا میں کہنا کہ بول چشتی رسول اللہ اور اشر علی رسول کے بارے تیرے خیال ہے ہاں تاکہ آندہ کوئی بریلوی دیوبندی بھی کہا نہ پائے انہوں پھر وہ کسی دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں وہ وابی جانے جوگا نہیں رہے گا اگر اسے غلط کہے گا اور اگر ٹھیک کہے گا تو اپنی مسجد ہی نہیں باڑ سکتا میں نے کہا تھا نا کہ برویہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں دوبارہ تحقیق کر لیا کام جہاں مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا مولا علی کی تے ان تی داڑھ تھلے آ گئے ہو زین چ رکھنا اس طریقے سے بریلوی کیا سمجھتے ہیں صرف ان کی باتیں ڈسکس ہوں گی نہیں ساروں کی ہوں گی ہم پڑھیں گے کہ لکھا ہوا ہے اسامولرمین میں بریلویو چوتھا فرقہ وہابیا شیتونیا آپ اس کو مانتے ہو تو کیا خیال ہے وہ کہیں کہ نہیں مانتے آندھا اپنی مسیح ہی نہیں بانٹ سکتے اور اگر کہیں کہ مانتے ہیں تو سب تو پہلے وابیا نے انہیں منجی ٹھوک دینی ہے عقیدے میں بات ہوگی عقیدہ توحید ختم نبوت اور ختم نبوت یہی ہے کہ بابوں نے ناموں کے کل میں پڑھائے ہوئے یہ لوگ ہمیں آگے بات کریں گے اے جی 295 سی من ٹو 295 سی کی کدھر لگتی ہے ان کے بزرگوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے اوپر یا جو نبی الاسلام کا مجاہد بنا ہوا ہے اس کے اوپر دوسرا الزام یہ کہتا ہے کہ اللہ محمل جملہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں اس طرح مرزا نے اس میں آزم اللہ کی توہین کی ہے یہ جو میں نے بولا کس کانٹیکس میں بولا اگر میں آپ سے کہوں کہ جو نام ہے پاکستان نام کے طور پہ تو یہ ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے یہ مکمل انکمپلیٹ مملکل کہتے ہیں انکمپلیٹ جملے کو یعنی جس کا کوئی مانا نہیں نکل رہا جملے کے اعتبار سے اس کا اپنا तो تو ہے پاکستان کا اپنا तो تو ہے اسم کے طور پہ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے اب یہ اسم سے جملہ پورا بن گیا پرفیکشن کے ساتھ اس طریقے سے میں نے یہ بولا تھا کہ صرف اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ہمیشہ اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا ہے اگر آپ صرف اللہ بولتے ہیں یہ اللہ کا اسم تو ہے لیکن یہ جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا جملہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یا بڑائی اللہ کے لیے سبحان اللہ پاکی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے نبی السلام نے ہمیشہ اس طرح جملے تعلیم فرمائے اور میں نے چیلنج کیا تھا صرف اللہ کا ذکر نبی السلام نے کسی حدیث میں تعلیم نہیں فرمایا تو اسی حدیث کٹونا منو چھوٹا کرنا چاہتے اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام کی توئین کر رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تم ضربے لگاتے ہو نا اللہ اللہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے ذکر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ جو تصبیحت فاطمہ پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں آئی تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ وہ سارے مولوی کٹھے ہو کے کڈو نا یہ کٹھے ہو کے ایک دھیس نکالیں گے مسلم شریف کی وہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہوئی تھی منہ تو پہلے ہی پتا ہونا ہے نا میں اتو ہی آیا رہے تھے منو کو ہی دسے گا اور میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہوئی تھی نائنٹین نائنٹی فور میں جال حق جو یہ پیر افضل قادری کے استاد مفتی احمد یارخان نئیمی اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی تو انہوں نے جتنی کہانیاں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہے آج تو تری سال پہلے کی گال کر رہا وہ مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے عرض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے یہ عربی لنگویسٹک میں محاورتن بات ہو رہی ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ورنا نبی الاسلام نے کبھی اللہ صرف وظیفے کے طور پر کیوں نہیں تعلیم فرمایا وہ محاورے کو لے کے دیکھو جی حضور نے کہا کہ اللہ اللہ کرتا ہوئے گا اللہ اللہ کر ہم بھی کہتے ہیں نا نماز پڑھنے بھی جائیں تحصیق اللہ توبہ کر رہیے. اللہ رسول اللہ نہ لائیے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے کہتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ رسول کا نام یہ مراد ہوتا ہے یا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں دروشی پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کو سمجھ آئی بات کے اور انہوں نے پکڑ کے گستاخی بنا دیا اچھا جی تیسرا اطراض یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے اندازہ کریں قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں نعوذ باللہ جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے یہ پوری ایک بات ہوئی تھی اور یہ میں نے رو نہ رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑی جانے والی کتاب ہے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرینچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو دس بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی پہجو لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمے سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروا لو کہ اللہ تعالی مجھ سے کیا چاہتا ہے اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالیں اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ عربی تو اتنے چنگے نے کہ انہوں نے گالا کر دے سن اور گو قرآن ہی سنان دے سن یہ <laughs> مشہور ایک لطیفہ ہے یہ میں نے سنا کے تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے جس طرح آپ کو کوئی فرینچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتا لگنا اس کو پکڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی جو بندہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے ابو جہل کی سورہ الانفال میں آئے کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برہا کہنا تو آسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتا تھا دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا انہوں نے تو کہانی کرائی اللہ جن مان دے ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بتوں کو مانتے تھے لیکن بڑا علا وہ بھی کہتے تھے گاڈ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے جس طرح کہ قوم نوح کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شیب لایا گیا اور غزب بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرقین عرب کے اوپر ستر سردار ان کے قتل ہوئے تو وہ بھی کہتے تھے اللہ اللہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دفاع کر رہے ہیں قرآن کا آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ اور جو لوگ یہ کہ قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے وہ قرآن کے ایک ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا اس میں مجھے ایک ضمن لطیفہ اوریجنل بتا ہے بنگلہ دیش میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا جس طرح یہاں پہ آپ کو پتا نا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی دیکھیں گے تو پیشاب کرنا شروع کر دیں گے بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں پیشاب کرتے ہیں وہ انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نا لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے مسلمانوں تو پتہ ہی نے قرآن اندر کے لکھا پھر انہوں نے کیمرے لگائے جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا تھا. <laughs> یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپریمنٹ کیا. کیا بی بی سی والوں نے کیا تھا تو مجھے بتائیں تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پیشاب کرنا من ہے یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگرو نہ مطلب ہے تھا ظاہر نہیں بڑوں کو بھی نہیں پتا قرآن کا پہلا ترجمہ تو آٹھ سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے ہوا ہے اس سے پہلے تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا یہ ایپس کی برکت سے اسلام 360 ہو گیا باقی ادھر یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں اب مجھے بتائیں کیا سے کیا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا اس میں سے نکالا چوتھا یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قادیانی کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے یار میں نے کب یہ والی بات کی یہ بات ہی کچھ اور تھی یہ قرآن کی سنت پہ عمل کر کے میں نے ایک تعلیق بالمحال بیان کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ قادیانی آپ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں مظلوم بن کے اور کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے پہلے کافر کہا تھا باقی مسلمانوں کو آج ان کے پاس یہ وکٹم کارڈ ہے تو ان کے ساتھ آپ نے جب علمی ڈبیٹ کرنی ہے نا تو ان کو یہ پھکی دینی ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسلمان مانو ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے اور میں نے ساتھ کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اسے کہا جاتا ہے عربی میں تالیک بالمحال یعنی ایسی مثال بیان کرنا کہ جو پاسبل ہی نہ ہو اور قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کئی ایک مثال ہے قرآن میں سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا جس قرآن نے پہلے آیت نازل کی تھی لم یلد ولم یولت اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے پھر یہ آئے کیوں حضر کی اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کو کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان گھوڑے کا بیٹا گھوڑا اس طرح اللہ کا بیٹا اللہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے تالک بالمحال اور کل تک یہ ان کا فخر تھا بھٹو کی موجودگی میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا یہ کہتے ہمارے جو شاہ مندورانی صاحب تھے نا انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا قادیانیوں کے اور وہ بار وہی تھی جو انجینئر نے کی ہوئی کل تک ان کے فخر تھی آپ پتہ یہ معاملہ جب پھنس گیا نا بھٹو تو ظاہر آپ کو پتہ ایک سیکولر بندہ تھا اس کا مذہب سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں تھا شاہ مندورانی صاحب نے گیم یہ کھیلی اسے علم کلام کہا جاتا ہے کا بھٹو صاحب چھوڑ دیں یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں قادیانی انہوں نے کہا کے منو کافر سمجھ سمجھتے انہوں نے کہا آپ پوچھ لو جب مرزا تیر سے پوچھا گیا نا انہوں نے کہا ہاں جی آپ جب ہمارے نبی کو نہیں مان رہے تو آپ کافر ہی ہیں کہ ڈبو نانوے جڑے منو کافر نے کیوں اور بھائی ان کی مجبوری ہے انہوں نے اس دجال کو نبی مانا ہوا ہے اور نبی کا انکار کرنے والا کافی ہوگا نا تو میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہو کہ ٹھیک ہے سانو مسلمان منو لیکن لکھوا کے لیاؤ جس دن ہمیں مسلمان مانو گے ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے اور ٹائم کیا تک تھا کہ لکھوا ہی نہیں سکتے کیوں مجھے بتائیں کوئی آپ کو آ کے مسلمان ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی السلام کو نبی نہیں مانوں گا مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دو کیا ہم دیں گے اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہیں نا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں تو اسے دجال ماننے میں ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں۔ تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہے۔ اسے علم الکلام کہا جاتا ہے اور یہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا طریقہ ہے لیکن مسئلہ ایک یہ ہی یہ تو جاہل پڑھ لکھے لوگ تو ہے کوئی نہیں نہ انہیں دین کا علم, نہ علم کا پتہ نہ انہیں قرآن کا پتہ نہ انہیں احادیث کا پتا اور جنہیں پتا ہے وہ بھی کون بڑھ کے بیٹھے ہیں اس لیے آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان مفتی تقی عثمانی کا کو فتویٰ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے انہیں پتہ ہے کہ جتنی باتیں کر رہے ٹھیک کر رہے لیکن بات ہے رسوائی کی مسئلہ یہ ہے تو یہ بات میں نے کی تھی انہوں نے پکڑ کے میرے خاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیا کہ اور اس کے اوپر پتہ کیا لکھ رہے ہیں اس بارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور امت کی کھلی بغاوت ہے اور چیشتی رسول اللہ پارٹی اوقات جاؤ اپنے ابے کی خبر لو پہلے اور آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنے کی شرط پر مسلمان کرار دیا ہے آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہ غداری ہے اور شکر کرو تتر دے ٹائم انجینئر نہیں سی نہیں تو تاری ٹوک جانی سی میں پیڑ پا لینا ستنے اسٹوڈنٹس کہ آج چشتی رسول اللہ اور رشلی رسول اللہ تھانوی فارغ ہون گے یہ ایک لگ دے آت نہ ایک ڈنڈا پھیرے نہ ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا بھلا وقت تھا آج یہ کمپین اٹھے تو جس طرح عمران خان نے نت پائی ہے نا سوشل میڈیا تے سارے نو میںت پا لینی کہ بچے یا تو انہوں فارغ کرو گے تو یا آ فارغ ہو گے نہیں تو آج وہ ترقی سلوک کرنا تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نئے پاکستان پانچواں اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے یار یہ بات میں نے کی تھی اللہ کے بندوں صحابہ اکرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے نا جب کہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو کفر لوٹ جاتا ہے بخاری مسلم حدیث ہے لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تعویل کی غلطی لگ جائے اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر یعنی اگر میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو حضرت علی کو کافر کہوں تو میں تو کافر بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر لیکن جسے سمجھ نہیں آئی وہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا اس کے ثبوت میں میں نے احادیث پیش کی تھی ان کے منہ کے اوپر کالخ ملی تھی انہیں پتہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا ہونا تو چاہیے تھا مولا علی کہتے بھائی عام مسلمان کے لیے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا تو خوارج آج کے بعد تم کافر تو مصنف ابن شاہبا میں موجود ہے مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے آئے آئے آئے آئے جگرہ مولا علی دا مولا علی نے کہا کہ کافر کہاں سے ہوئے ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا دیکھیں ان کی وکالت کر دی مولا علی نے انجینئر صاحب وکالت کرتے ہیں کہ, ہی کہ منافک تو, تو, تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں دیکھو مولا علی سامنے موجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں آج چودہ سال بعد کوئی کسی سابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بےچارے کو سمجھ نہیں ہے تو آپ اسے کافر کہیں گے تو مولا علی نے تو نہیں کہا انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے تو مسلمان ہی بچتے ہیں تو حضرت کے نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولیٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے بس ختم اور دوسرا جو گھر میں پیچھے پڑھ لے مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ کہ مسلمانوں میں برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو نمازیں ان کے پیچھے پڑھو اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سباب پارٹی سی صرف بنو میاں کو بچانے کے لیے کسی اور نے متھے مار چڑیا تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے وہ سنا سکتے تھے حدیث کے یہ علیکم کم و وسنت الخلۂ راشدین المحدیجین اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدتوں سے بچنا یہ بتتی کے پیچھے نماز نہ پڑھو لیکن عظر عثمان کا جگرا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں اس میں کئی صحابہ بھی تھے پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سلقبر الحکیم میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے ازان کا جواب بھی دیتے تھے یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک یہ حیا اللہ حیا الفلا کہیں گے ہم ان کی زانوں کا بھی جواب دیں گے سلام کا بھی جواب دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے حالانکہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہیں اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے نماز میں اس کے پیچھے پڑھوں گا کیونکہ جسے طویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے ابن ابھی بلتا بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق کافر سے بڑی چیز جی کافر کو, کو کافر کہا دے جی حضرت حضور نے گلتی کی, کی وجہ سے کہا اور امام بخاری نے اسے چپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا اور ریزلٹ نکالا امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافی کہے تو فتوا اس پہ نہیں لوٹتا اور امام بخاری نے لکھا جائے کہ کو کچھ بھی کہتا ہوئے، تاویل دی غلطی وہ کافر نہیں ہوتا اور نیچے انہوں نے ابن ابھی بلتا کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابھی بلتا نے نبی کی مخبری کر دی تھی مولا علی کو حضور نے بھیجا ایک اور جوڑے میں خط چھپا کے لے کے جا رہی تھی اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگا کہ حضور مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور مال کی حفاظت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی اسلام کا راز لی کیا نبی اسلام کو اللہ تعالی نے وئی کے ذریعے بتایا مولا علی کو حضور نے بھیجا اس عورت کی تلاشی لی گئی خط نہیں نکل رہا تھا مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے یعنی اللہ تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا خود ہی وہ خط نکال تو اس نے پھر اپنا جھوڑا کھولا وہ خط نکلا وہ خط جیسے ہی حضور کی برگاہ میں پہنچا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے, نے تلوار نکال کے کہا یارس اللہ اجازت اس منافع کا میں گلا کاٹ دوں حضور کے ساتھ غداری کی اس نے آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صاحبی کو منافق کہا کفر تمہاری طرف لوٹ گیا ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا نہیں کہا اس لیے امام بخاری نے اسے چپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتوا لگایا وہ بالکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے اور حضور نے جو اسے چھوڑا بلکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا اور سورہ ممتنہ کی شروع کی آیات ابن ابھی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب تک تم اپنی رشتے داریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے اور سرکار ہم آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے یہ پیورلی علمی باتیں تھیں جو میں نے ایک ایک بچے کو سمجھا دی ہیں اور یہ پکڑ کے تے جناب اے جملے لکھ کے تھے جناب میرے سے چڑھ دوڑ دے دے سیکنڈ لاسٹ چھ نمبر سابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں اس میں مرزا نے قرآن ادیس کی بے شمار نصوص کے خلاف بغاوت کر دی ہے اللہ کے بندوں کوئی ڈنگر ہی ہوگا جو یہ کہے کہ آبی ہونا فضیلت نہیں ہے صحابہ کرام کے مرتبے کو کون پورٹ سکتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر ان کا جو مجھے دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں صحابہ تابعین تبا تابعین تک حضور نے تعریف کی ہے صحابہ کرام کے دفاع پہ صرف میری ویڈیوز ہیں جتنے یہ چندے کھا رہے ہیں نا بتائیں کسی نے حضرت ابوظر گفاری پہ کو ویڈیو بنائی ہو احادیث کی روشنی میں امار ابن یاسر پہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی پہ صرف میرے کلپ کھلتے ہیں اور تو اور چھوڑ دو میں نے حضرت ماویہ کی بھی جو فضیلت تھی نا وہ بھی بیان کر دی باقی چھڑ دو ہمیں تم سکھاؤ گے کہ سابق رام کی عزت یہ میں نے حضرت امر بناس کا جملہ ریپیٹ کیا تھا جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث میں ہے جب ان کی موت کا وقت قریب اتا ہے اور انہیں یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت ماویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی تھی اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں پھر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زار و قطار روتے ہیں ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں میں نے سب کچھ نکل کیا تو بیٹا ان کو کہتا ہے کہ ابا جان اپ تو اتنے خوش نصیب ہیں اپ نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہوا ہے پھر آپ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف شريك رہے اتنی بڑی بڑی جنگوں میں تو یہ اتنے اتنے بڑے بڑے فضائل آپ کو حاصل ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے نزدیک یہ تمام جتنے فضائل تم بتا رہے ہو نا یہ فضائل کوئی بڑی چیز نہیں ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یعنی کلمہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ صحابی سے بڑی فضیلت ہے کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھے اور یہ وہ سابی کہہ رہے تھے کہ جو تم اتنے فضائل گنوا رہے ہو نا یہ سارے فضائل توحید اور رسالت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں یہ وہ اپنی عرضی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اصل فضیلت وہ ہے انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں ڈال دی کہ جی میں جو یہ کہتا ہوں اور حالت یہ ہے کہ ان کے کسی بڑے نے کبھی نہ اہل بیت کے دفاع میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی نہ صاحب کرام کے دفاع کے اوپر یہ ماموں سے شروع ہو کے ماموں پہ ختم ہو جاتے دفا پھر بھی نہیں ہوتا تو یہ وہ بات تھی انہوں نے گھما کے اور ساتویں بات جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھے اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے اندازہ کرو وہ کہانی بازو موبائل ہاتھ میں دیکھ کر قرآن پڑھنا وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے جس میں سے جملہ انہوں نے کاٹا ہے وہ آپ خود دیکھیں اس میں میں نے ساتھ جملہ بولا تھا کہ اب آپ نے صحابہ کو اور اپنے آپ کو کمپیر نہیں کرنا میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں وہ کیا اعتبار تھے کہ جو بندہ قرآن زبانی پڑھتا ہے نا اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کو جو دیکھ کے پڑھتا ہے کیونکہ وہ پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے دو چیزیں ایڈ ہو گئی نا تو میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ اگر موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں نا تو یہ زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے صحابہ رام کے پاس تو ریٹن میں قرآن بھی نہیں ہوتا تھا نہ پرنٹنگ زبان یاد کیے ہوئے تھے قرآن چند ایک کاپیاں ہوتی تھیں آڑ بھی دنیا سے پرنٹنگ ختم کر دینا تو جیلم شہر میں شاید آپ کو ایک قرآن ملے اگر قاتب نے لکھنا ہو آدھی دنیا ننگے پاؤں پھرے موچی اتنے بندوں کی جوتیاں بنا سکتے یہ بخاری مسلم یہاں پرنٹ ہو کے نا پڑے ہوتے اللہ بال کے اجمیر شری والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا اور بغدادی والوں نے سیائی بنا ہاں. ہاں. اور بریلی شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا دیوبان شریف نے گھڑی بنائی وہ کیتا تھا کیا ہو تو اسی یہ بھی نہیں کر سکے تو یہ آج ہی ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اس طرح تو میں نے کہا تھا کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہر بندے کے پاس اپنا قرآن ہے اور آپ لوگ تو اگر صحابہ کرام کے ساتھ کمپیر کیا جائے وہ تو زبانی قرآن پڑھتے تھے تم دیکھ کے پڑھتے ہو تمہیں تو اس سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے اگر اس زمانے میں اس سب کچھ ہوتا اور میں نے کہا تھا تم نے صحابہ کرام سے اپنے آپ کو کمپیر نہیں کرنا مراد یہ کہ اس زمانے میں جو زبانی پڑھتا تھا اور جو دیکھ کے پڑھتا تھا وہ دیکھ کے پڑھنے والا افضل تھا اس اعتبار سے آج تم یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہو تو انہوں نے پکڑ کے کیا بنا دیا بارل یہ انہوں نے بنایا پھر میں نے ان کی منجی ٹھوکی کہ ہوں آ جاؤ میدان چی گول سننی جی پھر سن لو اب اداؤد میں حدیث ہے جو شخص پرفتم دور کے اندر حق پر قائم رہا اسے میرے پچاس صحابہ کے برابر اکیلے کو سواب ملے گا ہاں لاؤ فتو نبی اسلام دے ہوتے ناؤد بلّہ تو برباد ہو جاؤ تو, تو بابے بھی حضور کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جی قربے قیامت میں پچاس صحابہ کے برابر ایک بندے کو صحابہ سے بڑھ گیا جامع تر میں دیس ہے کہ اگر دین کے دس حصے ہیں اے صحابہ تم نو پر عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو تم ناکام ہو جاؤ گے لیکن بعد والے ایک پہ عمل کر کے نو کو چھوڑ دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ تمہیں تو یہ بینیفٹ ہے نا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے ہاں اللہ نے ہمیں بھی دیکھے کمپنسیٹ کی ہے ذہن میں رکھے مسردیامن میں حدیث ہے ایک صحابی تابین کے جھرمٹ میں آئے نا تو تاب نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی سنائے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو تو دیکھیں وہ صحابی بھی کیسے تھے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو بےچارے تھوڑے سے وقفے سے ہی صحابی ہونے سے رہ گئے نا یعنی تابعین کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو جاتے حضور کو دیکھ لیتے تو انہوں نے نا ایسی دید سنائی جس سے ان کا دل خوش ہو جائے انہوں نے کہا پھر سنو ہم ربی الاسلام حضرت ابو عبیدہ ابن جرا بھی موجود تھے اشرا میں سے تو نبی اسلام نے فرمایا جانتے ہو سب سے بہتر ایمان کس کا ہے تو ابو عبیدہ نے کہا رسول اللہ ہمارا ہے نا ہم نے آپ کی صحبت کی آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی آپ نے فرمایا نہیں سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی میری رسالت کی تصدیق کریں گے یعنی تابعین تبا تابعین اور آج تک مسلمان اب نبی الاسلام نے تو سیدھا سیدھا ایمان کے اوپر بات کر دی کمبل سیٹ کیا پھر مسند عامل میں حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت جو بغیر دیکھ کر ایمان لائے اسے سات دفعہ بشارت اور مزے کی بات بتاؤں اس حدیث کے اوپر امام ابن حبان انجینئر ابن حبان آج تو بالو انجینئر ہو گئے جائے ابن حبان کوئی چھوٹا بندہ نہیں جائے امام بخاری کے شاگرد ہے ابن خزیمہ انہوں نے اپنی صحیح ابن خزیمہ لکھی اور ان کے شاگرد ہے ابن حبان انہوں نے اس حدیث کے اوپر بتایا چپٹر کی ہیڈنگ کیا بنائی ہے بعض اوقات کوئی غیرے صحابی بھی اپنے عمل میں صحابی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور صحابی سے بہتر ہو سکتا ہے انہوں نے اوپر اپنا فرم بھی لکھ دیا مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد جان مال سب کچھ لے لیا جائے ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے نبی السلام نے بعد میں آنے والوں کی تعریفیں کی ہیں کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اب دیکھیں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کا ایمان تو سمجھ میں آتا ہے جب صحابہ رام نے بخاری مسلم میں آئے گئے حضور کی مبارک انگلوں سے ایک کٹورے میں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے اور پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا سٹور کیا اور جانوروں کو پلایا اور جابن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا مجھے بتائیں جو ایک بار یہ کام دیکھ لے اس کو کبھی اللہ رسول آخرت کے بارے میں وام بھی آ سکتا ہے اس لیے صحابہ کرام کا ایمان اعلی درجے کا اس لیے تھا حضور کو دیکھ لیا تھا لیکن اللہ نے بعد والوں کو کمپنسیٹ کیا کہ تھوڑا عمل بھی کرو ٹھیک ہے تمہیں بھی اس مرتبہ تک پہنچا دیں گے بخاری میں آتے عبد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حالت میں ہم نے کھانا کھایا کہ ہم جب لکما منہ میں ڈالنے لگتے لکمے میں سے اللہ تعالی کی تسبیح کی آواز سنتے تھے اب جس نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا مجھے بتائیں اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا اس لیے تو اتنی مختصر جماعت نے رومن اور پرشین امپائرز کھاڑ کے رکھ دیے تین سے سالوں کے اندر جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے حضور کی فات کے بعد لیکن خلفۂ راشدین نے کیا پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت آگے بڑھائی ہے انہیں پتا تھا رسول <قرح> وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے خواب مشرق اس بات کا برا مان جائے تو اللہ کے فضل سے میں نے کئی دفعہ یہ کیا ہے کہ میرے کوئی بھی بات ہے اسے کانٹیکس میں دیکھیں اس کے بعد اس کے اوپر شری حکم بیان کریں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ تو گیڑ کون کون آدہ ہے اب دیکھیں نا اب ان کو کیا پتا تھا جائلوں کو کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو منافق یا کافر کہہ لے تاویل کی غلطی کی وجہ سے تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا ہے تو مام بخاری لکھ کے گہجے اور عظرت عمر نے کام کیتا سی انہوں جائلوں نے بہاری مجھے پڑھی نہیں تو تا ہی تو بخار آدھا بخار تا لینا سی بخاری پڑھ لینا جی ہم سننی کہڑے سنی ہوئے سنی وہ جو قرآن بخاری مسلم کو مانے گا یا بابو کو مانے گا سن سنا کے سنی ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی بڑو سنی اللہ دے فضل لوگ جنہیں سنیت کی گرنٹی لینی ہے اتوں لوگ اور یہ سنی میں فرقے کے طور پہ نہیں فرقہ واریت حرام ہے میں منج کی بات کر رہا ہوں سننی منج وہ ہے جو خلفا راشدین کو حق پہ مانتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بالخصوص ان کے مخالفین کے خلاف حق پہ سمجھتا ہے اور مخالفین کا احترام کرتا ہے رافزیوں کی طرح ان پر لانت کا قائل نہیں ہے اور نہ ناسمیوں کی طرح ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے تو یہ لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے آئے دن کو نہ کوئی پاک چھوڑتے ہیں اور کوئی کام نہیں جائے ویلے بیٹھے جے جنہوں کوئی تھوڑی جی کوئی نو نا کہ یوٹیوب ہوئی ہے انہوں نے اچھا اچھا وہ یوٹیوب ٹیوب ہے انجینئر صاحب چلو ایک فوٹو لا کے کلپ چڑھا دیئے اور روٹی روزی شروع اور ننگی عورتوں کے اشتہار چلائے کمائیاں کر رہے ہیں اسے دین بیچ رہے ہیں اتنے بھی آگے بیچی جی اور جناب دھمکیوں پہ دھمکی میں نے نہیں رکنا میرے بھائی میں نے جو آپ کے فرقوں کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا میری زندگی اور موت کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے جو پیراڈائم شفٹ کرنا تھا اللہ نے ہم سے کروانا تھا وہ کروا لیا ہاں مزید جب تک اللہ تعالیٰ مورت دے گا یہ کام کرتے رہیں گے اور کسی کوئی بھی کسی ظوم میں نہ رہے کہ میں کسی معاملے میں بالکل ایک انچ بھی پیچھے ہٹوں گا آپ جتنا مجھے چھیڑیں گے میں اتنا چڑھ دوڑوں گا دیکھیں مصاد رضوی نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا نا عزت و بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا تو کیسا اس کو میں پھر اس کا منہ بند کیا دوبارہ بولیا ہاں یہ وہ جے جن کو جنسیاں ڈر دیا جی جنہیں کولس تھوڑی ڈرتی ہے کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ ان شیطانوں کو جو جھوٹے زمان لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے یہاں کے موڈ کھڑو بولنا نہ آ گلا منو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی میں چھوڑوں گا نہیں ہاں منو نہ چھیڑیو میں تمہیں پہلے بھی دسیا على محمد و عل محمد اللہ محمد صلی آل محمد ولی محمد واسحاب محمد واضواج محمد اجمعین الم الدین آمین.